Шестеро будівельників понад тиждень відновлюють дах триповерхового будинку. Зараз ми робимо кладку, заморовуємо парапети, через тиждень часу буде дах вже, вправі буде готовий. У будинку живуть 10 осіб, поки що замість даху – брезент. Під час дощу вода тече у квартири, розповідає Наталія Золота. Вона живе на третьому поверсі, жінка показує своє помешкання. Тут обвалилася стеля, відклеїлись шпалери, здуло підлогу. Квартиру затопило 5 серпня, розповідає Наталя. Каже, тоді на підлозі було 15 сантиметрів води. «Побачила, оце, оце фонариком посвітила, побачила, що це все падає. Обої, багети. Внутрішні роботи пошкоджено все. Наскільки по, по, вціліла техніка, меблі, також не можу сказати, бо ви не знаєте. Чесно, не знаю. Підраховувати е, витрати на, на внутрішній ремонт не можу того, що ще не зроблений дах. Дах, це саме зараз основне, у нас 300 квадратів даху плюс-мінус. Це понад 300 тисяч. Після злива жінка мусила виїхати з дому. Зараз каже, ночує у знайомих. Вода була дуже сильна. Це було це було дуже страшно. Це було мене таке було відчуття, що буде валитись вже вже отако, Знаєте, картонний така картонна коробка. Зараз буде а тим більше почав почала падати стеля, і, і вода на вулиці дощу нема а тут лиї, лиї. Мені пояснили, що це понабирало вже кругом гіпсокартон ці всі перекриття і там затікала вода. Ще сьогодні з галогену капає вода». Заступник міського голови Заліщиків Роман Краснюк розповів, після негоди за компенсацією до міськради звернулися двоє жителів міста. Каже, міськрада виділила їм гроші, але суми поки не підрахували. В середу буде проведене засідання сесії Заліщицької міської ради, де питання допомоги, матеріальної допомоги цим двом жителям – Ціхановському Роману Івановичу та Золотій Наталії Євгенівні буде вирішене. Я думаю, на протязі п'яти днів буде це питання щодо врегулюване щодо виділення безпосередньо коштів, може навіть швидше, день-два. Нагадаю, 28 липня під час негоди вітер пошкодив дахи двох будинків. Покрівлю стриповерхового будинку, що на вулиці Степана Бандери, віднесло за 30 метрів. Бляха впала на інший будинок і проламала дах. Того дня негода завдала жителям міста збитків на 2 мільйони гривень, розповів міський голова Іван Дрост. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.